Ah. Aquí. Aí vamos. A ver. Oi. É que non lle dou tan pouco azul, non? Aqui oi Se me cae a cámara Que é un pouco raro, non? Hipo, hipo vai me ajudar En meu, meu script Peito fora Peito diagonal Remuiño Entrelazado e diagonal Como o periódico, ala, veña Mostra a youtubeira que levas le Ti dentro Tiritiritiri hmm. Douto Beiras, ti tamén Beiras, porque vai moitísimo tempo que non sei nada deste señor e pareceume original, poñedeste. É que, perdón, é que volvín para atrás, o que pasa é que, sabedes que <risa> hai momentos que parece que estaba fora de foco, eh? É que teño presbicia. <risa> Ves, é que te aquí. Pero pa min aquí non é. <risa> Xa que vou facer un baile, vou cambiar de escenario e vou cambiar de roupa, porque estaba tan, tan, tan de cine francés que era un aburrimento aquilo Entón... Vou... Vamos pala Todo este rollo anterior era pro chegar a este momento Vou vos amosar a coreografía youtubeira Eses pasos que antes medio apuntei, agora hai de los ver na realidade, na posta en práctica Empíricamente, Youtubeira A coreografía das Youtubeiras consta de cinco pasos Non, estos son 10 de... merda Mostra, Youtubeira, que levas dentro Siempre que te pregunto Que como, cuando y donde Tú siempre me respondes <música> <música> Xas, y xas, y xas Passan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Rap Tedes vos que animar a mozar a youtubeira a YouTubeira que levades dentro Porque é moi divertido Agora o que teño son eses nervios de saber pues, Digo, gostará de a xente, non lle gustará, eu que sei